بحكي معه الفيس على الفايبر ما بتطلب شو لساته علىنا احسن شيء المنزل ان الرقم المطلوب <تصفيق> خارج نطاق الدقيق معقول شكلها ما بده تحكي معه بفتح بروفيل على الفيس بلاقي صور وكتابات انا لله وانا اليه راجعوني الله يرحمه. صرتي عروس الجنة شو هاي لو بجديدة بدنا نعيشها المجنونين الله يصبرنا عنهم احسن شي احكي ما اختك الو مرحبا شو انا الهبله شو اللي انت بتقول عحالها مشان شان نتصالح لساتها زعلانه مش راح تكون زعلانك بدها ايش شو ارضك اشياء ربك تفارق دينتي كمان قصدي انه راحت وتركت كل شي راحت مش فاهم فاهم ما تاخذها منه راحت ومش راحت راح الفرح معها تركني وغاب وما كان يترك لي ولا ضحكه قصه ترج نزلت على الباب عمرك شفت شي باب عم يبرد <تصفيق> شو المسحه الحيله هاي؟ هاي لعبه جديده اناديها خليها تركني بدك تقتلها هاي مش مزمنة ايه إنتي راحت عن جد بدون رسالة كل عشنا نص الصدمة لما تعمل خلص خلصت إيش هيك روحي لها اسف إني زعلتك قولي إني بحبها وما بدر أعيش كل هاي لها هالحكي قبل ما هلا ما راح تقدر تحكي لها الحكي مرش في ذكرياتهم كلها ضحكهم ضحك. عياطهم دلعها صوتها كلامها كل شي كان مما شاهده اذكت الله ساحبه ومرة اضوه ما بعض يلي زاد الصدمة اكثر ومرة قالت له اذنع انيش اتخاذ بكرة ما تلاقي. اروح هناك معك بكل قوة ومن قلبي. يا حياتي